Ja, toplo dobrodošli v praznično obarveni Sladki Akademiji. Danes bomo kot se spodobi za praznike spekli potico. In sicer meni najljubšo, potratno potico. Bo pa tale pripravljena na malce drugačen način. Naša potratna potica bo tokrat Lešnikova, K skuti smo dodali brusnice in pa pomarančo in v sredini imamo takle rdečkast biskvit začinjen s kardemomom. Sočno, odlično, praznično, dajmo se kar lotiti peke. Mm. Najboljši način, da pripravimo potratno potico, je tako, da se sprva lotimo priprave biskvitov. Zdaj le bomo spekli dva svetla biskvita, potem pa še enega temnega. Začnemo tako, da v skledo mešalnika dodamo šest celih jajc. Jajca, sladkor in aromo vanilije dodamo v skledo mešalnika. v stepati, trajalo bo približno 10 minut, toliko, da jajca posvetlijo. Vmes mes presejemo moko in pecilni prašek. poglejte kako so pobelila se tala jajca skor bi si lahko dal in prekučno glavo ampak na tega dela doma so se vam bo zihr zlid pa sem noter. V dveh rundah tole presejano moko in pecilni prašek, potem bomo pa to razdelili na dva pekača. Čim bolj enakomerno, jaz sem šel zaračunati, eno jajce tehta vbito približno 55 gramov, tako da bi rekel 270 gramov biskvita v vsak pekač, tako da bo čim bolj enakomerna in lepa naša potratna potica. Zdaj pa tole nežno vmešamo. Jajčni zmesi postopoma in nežno primešamo suhe sestavine. Maso za biskvit enakomerno razporedimo v pekača dimenziji 30x20 cm. Oba pekača smo predhodno namestili in prekrili s papirjem za peko. Tole zdaj pečemo 12 do 15 minut pri 180 stopinjah celcija, ker oba pladna hkrati bomo dali na sredino in pečemo brez ventilacije. Če bi pa želeli, bi pa lahko porabili tudi kar cel pladen, se pravi 30-40 velik in hkrati ulili noter celotno maso za biskuit in potem to razrezali na police. Pečena biskvita nekoliko ohladimo, odstranimo iz pekačev in ju pustimo, da se popolnoma ohladita. Medi tem, ko se svetla biskvita hladita, je čas, da pripravimo še temnega. Mi ga bomo malce pobarvali na rdeče, tako da bo vse skupaj še bolj praznično. Polovično dozo ga rabimo, torej dva bela in en temen biskvit. Zato bom zdaj začel s tem, da dodam tri jajca v posodo mešalnika, dodamo 50 g sladkorja in pričnemo stepati enako podprej. Dodamo sladkor, vanilijev ekstrakt in pričnemo stepati. Vmes si pripravimo suhe sestavine, moko, kakao, pecilni prašek in kardamom. Presajemo v skledo. Proti koncu stepanja, jajci in sladkorja, ko zadeva že začne svetliti, bomo dodali noter še živilsko barvo. Rdečo barvo te pa dodamo toliko, malce odvisno od tega, kakšno barvo uporabljate. Jaz bom dodal nekaj dve noževi konici, lahko je pa tudi vse do žličko in postopoma dodajate. Stepamo toliko časa, da se barva v celoti poveže približno 3 minute. Suhe sestavine dodamo v dveh korakih, vmes pa nežno in temeljito premešamo maso. Maso vlijemo v namaščen in s papirjem za peko pokrit pekač dimenzi 30x20 cm. Pečemo pa enako, kot svetel biskvit. Rahlo ga ohladimo, odstranimo iz pekača in postimo, da se v celoti ohledi. Biskvite imamo zdaj pripravljene, sedaj se pa lotimo priprave kvašenega testa. Zdaj, če ste ful vešči v peki, priporočam, da lahko zadevo obrnete in se najprej lotite tega kvašenega testa in medtem, ko to ushaja, spečete biskvite. Mi smo pripravili tako, da je malce bolj uvizi, da nam ni treba hiteti pri sami peki. Zdaj pa naredimo to torej kvašeno testo. V skledu mešalnika stresemo moko. Dodamo sladkor, mlačno mleko in suh kvasi. Pripravimo dva rumenjaka in tudi ta stresemo v skledo. Testo gnetemo s kljukastim nastavkom, med gnetenjem pa postopoma dodajemo maslo, sobne temperature. to sedaj prestavimo v namaščeno skledo, Postili, ga bomo ushajati uro do uro in pol nasobni temperaturi, V bistvu toliko časa, da se volumen podvoji. Vmes pa pripravimo še na deve. Mlete pražene lešnike stresemo v skledo. Dodamo sladko, Vneli sladkor in cimet. Dobro premešamo. Mleko in smetano se grejemo skoraj do vretja, in prelijemo čez lešnjikov na Premešamo. V lešnike dodamo še približno povdeci rumam, če želite lahko rumno domestite, seveda z aromo ruma. In pa še eno celo jajce bomo dodali. dodamo še jajce in dobro premešamo. Nadev številka 2, ki ga bomo pripravili, je skutni. Dodali mu bomo suhe brusnice, ki jih bomo sedaj namočili v vroči vodi, tako da jih bomo potem lažje nasekljali in da bojo bolj sočne. Dodali bomo pa še malce smetene in pomaračno lupinico. Rusnice prelijemo z vročo vodo in odstavimo. V večjo skledo stresemo nepasirano skuto, dodamo kislo smetano, sladkor in pomaražno lupinico. Dobro premešamo. Brustice odcedimo, drobno nasekljamo in omešamo k skupnem nadevu. In zdaj je čas, da zavihamo rokave, kaj ti testo se je podvojilo. Poglejte, kako je čudovito. Tole bomo sedaj dobro pomokali površino in razvaljali na pravokotnik, dimenzije 40 x 60 cm. Delovno površino pomokamo in lanjo položimo testo. Z rokami ga oblikujemo v pravokotnik. Na to ga razvaljamo na dimenzije približno 60x40 cm. Testo prestavimo čez pekač, tako da nam malce visi čez rob. Zgorni del testa pa bomo na koncu zavihali čez poticov. Na testo enakomerno razporedimo polovico lešnikovega nadeva. V po vrh položimo prvo plast svetlega biskvita. Čez svetli biskvit razporedimo polovico skutnega nadeva. Zgor položimo temen biskvit, ga premažemo s preostankom skupnega nadeva, prekrijemo svetlim biskvitom. In smo še pri zadnji plasti, ki jo bomo namazali na svetov in to so or, neurehji lešniki. Tole enakomerno razporodimo kot vse ostale plasti in na pa testo tesno ovijemo z vse strani in ga stisnemo, tako da se vse strani zapre, da ni nikjer odprto. Zgodnji del testa zavihamo čez orehov na del, na to pa testo z vseh strani stisnemo in zapremo potico. Čisto na koncu, ko imamo potico fino zaprto in stisneno skupaj testo iz vseh strani, jo premažemo z jajcem in zatem jo bomo še prebodli na nekaj mestih, kar pogumlo, ampak ne čisto do konca. Spodnje plesti, plesta ne želimo pre, prebosti, kajti potem, čisto na koncu, ko bo potica pečena, jo bomo obrnili na glavo in to bo v bistvu plast potice. Potico premažemo še z jajcem in jo večkrat prebodemo. Potico zdaj postavimo na spodno tretino v pečico, pečemo jo pri 180 stopinjah Celzija, 40 do 45 minut. Potico prekucnemo na glavo in jo postimo, da se nekoliko ohledi. Wat betekent van zieling?